السلام علیکم دوستو دوستو خدا کو حاضر ناظر جان کر جواب دیں کہ بھارت کی حکمران جماعت پی جے پی کے لیڈر نے اگر آپ کے سر تن سے جدا کرنے پر دو کروڑ روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہو تو کیا آپ بھارت جائیں گے یہ خطرہ اس قدر کہ جو کسی بھی نارمل آساب کے حامل شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف پیدا کر سکتا ہے اور وہ ہندوستان جانے سے یقیناً اجترام کرے گا نا ایسے ہی صورتحال حال میں حالات پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو درپیش تھے اور یہ دھمکی بھی بلاول بھٹو کے لیے کے دورے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب بھارتی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر چیخ و پکار شروع ہو گئی کیونکہ چند ماہ پہلے دسمبر دو ہزار بائیس میں بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات کے جواب دیتے ہوئے بلاول نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کسائی قرار دے دیا گجرات جس پر اتر پردیش اور پی جی پی کے لیڈر منو پال بنسل نے بلاول کے سر کی قیمت دو کروڑ روپے مقرر کی تھی پی جی پی نے پورے بھارت میں بلاول بھٹو کے خلاف مظاہرے کیے ان کے پتلے جلائے اور جب بھارتی وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ سے کو دعوت دی تو دونوں ممالک پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا اور سوال سب تھا کہ بلاول بھٹو کو ان سنگین حالات میں انڈیا جانا چاہیے یا نہیں لیکن بلاول بھٹو کسی قاتلانہ حملے کے سے خوف صدا ہو کر گھبرانے کی بجائے اور اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ شنگائی کانفرنس میں پاکستان کا کشمیر کے مسئلے پر موقف پیش کرنا انہوں نے ضروری سمجھا اور وہ پھر گئے اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ رہنما ہی کیا جو موت کے خوف سے دبک پر بیٹھ جائے اور کون کھدرو میں چھپتا پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نواسا ہے شہید بی بی بھٹو کا اور مرد ہر کا لخت جگر ہے ویسے تو بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ بننے کے بعد پاکستان کا خارجی دنیا میں امیج پہلے سے بہتر ہوا ہے اور اس کا اندازہ آپ تمام لوگوں کو ہے غیر جائرہ ابدالانہ اللہ کو حاضر نہ بات کیجیے گا کیا پاکستان جس تنہائیوں کا شکار ہو چلا تھا اب اس میں آپ کو کچھ بہتری نظر آ ہے تو برابر بھٹو خارجہ امور کو عالمی اور علاقائی سیاسی صورتحال اور تاریخی تناظر میں سمجھتے ہیں اس لیے ان کا ویژن بہت بڑا ہے پاکستان کے خارجہ امور اور مفادات کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہتے برابر بھٹو نے تھوڑا تھوڑے عرصے میں ثابت کیا کہ وہ, وہ خارجہ امور کے میدان کے شاہ سوار ہیں ان کی بات کی گہرائی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہر ایشو کے حوالے سے بڑا گہرا مطالعہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ فورم شنگھائی جلد یا کچھ عرصے بعد اس خطے کا پاور ہاؤس ہوگا بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دورہ بھارت کے دوران بلاول بھٹو کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں جسے بھارتی پارلیمنٹ بہت زیادہ اچھال کر پاکستان کے خلاف زہر افشانی کر سکتا ہے یا پاکستان میں ان کے مخالفین کو اپنے سیاسی کردوار کرنے کا موقع مل سکتا ہے جو ہر پل پی ڈی ایم خصوصا پاکستان پیپلز پارٹی پر ان کی گہری نظر ہے اور ہر ایکٹیویٹی کو وہ تنقیدی نگاہوں سے سخت تنقیدی نگاہوں سے وہ دیکھتے ہیں جانچتے ہیں لیکن بلاول نے میں پریس کانفرنس کر کے بھارتی صحافیوں کے سوالوں کا خندہ پیشانی سے جواب دیا اور بھارتی عوام کے ذہنوں میں پاکستان کے بارے میں غلط ایمیٹرو کسی حد تک سوفٹ ایمیج میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے بھارت کے عوام نے پہلی مرتبہ پاکستان کے بارے میں کچھ مختلف سوچنا شروع کیا ہوگا۔ عوام کی بات کر رہا ہوں ان کا گودی میڈیا کی بات نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح پاکستان میں بھی ان کے مخالفین کو تنقید کے تیر کمان سے نکالنے کا موقع اس انداز سے نہیں ملا۔ آپ خورشید قصوری صاحب ہوں یا کوئی اور ہر ایک جو ہے وہ غیر جنم درن اگر ان سے رائے پوچھی جائے تو وہ تعریف کے ڈونگرے بجا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور بلاول بھٹو نے صحیح ترجمانی کی پاکستان کی کی ہے عجیب سا مخمصہ تھا اس سے پہلے کہ ایک طرف تو پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت بلاول کے دورے بھارت کے خلاف تھی کیونکہ بھارت کی طرف سے تمام عالمی قوانین کی درجیاں بکھیرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس لیے جم مقبوضہ جموں کشمیر سے بھی یہ پیغامات مسلسل آ رہے تھے کہ بلاول کو بھارت نہیں جانا چاہ چین کی طرف سے پاکستان کو خاموش پیغام دے دیا گیا تھا کہ بھارت میں ایس سی او کے اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے دل خارجہ کو ضرور جانا چاہیے لہذا پاکستان میں تمام تر اعتراضات کے باوجود بلاول بھٹو نے بلا بھارت جانے کا فیصلہ کیا اور جب بلاول بھٹو زرداری نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ تنقید پاکستان تحریک انصاف کے صفوں سے ہوئی ان کی قیادت سے ہوئی سینٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف والوں نے خصوصاً چھوٹے قد کا وہ جو شیطان ہے اعجاز چودھری اس سے جس طرح کے جملے بلاول بھٹو پر اچھالے وہ کسی کی قدر شرمناک ہے کہ اس کا احاطہ میں نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ اس گھٹیا سینیٹر کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیا نے خوب دیا اور اس طرح دیا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی ان جیسے بگارتوں کی بکواس تھی کہ انڈیا میڈیا بھی بلاول کو اسی طرح کے نام سے پکارنے لگا ہماری بلو رانی ابھی نئی نئی تو واپس گئی تھی یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہے اس ملک و قوم کے لیے کہ وہ ملک کو دشمن کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی تذہی کر سکے تم جس کے دوست ہو دشمن اس کا آسماں کیوں کہا یہ گیا کہ جے شنکر نے بلاول بھٹو کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اگرچہ یہ بات بھی الگ ہے کہ بھارتی وزیر بند کمروں میں بلاول بھٹو سے ہاتھ بھی ملاتا رہا لیکن میڈیا کے سامنے ہاتھ باندھ کر نمستے کہہ دیا وہ لوگ جو پاکستان کو سفارتی تنہائی کے تانے دے رہے تھے انہیں اب منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے وزیراعظم وزیر خارجہ دنیا کے دو مختلف ممالک میں عالمی رہنماؤں کے سامنے اپنی ریاست کا موقف پیش کر رہے تھے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ برابر بھٹو نے گوا میں ایس سی او کا میدان مار لیا ہے اور اس جیت پر جے شنکر اتنا پہ ہوا اس نے تمام تر سفارتی آداب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ کو دہشت گردی کی صنعت کا ترجمان قرار دے دیا جے شنکر کی ان سفاقانہ ریمارکس پر بھارت اور دنیا بھر کے اہل درد بھی تڑپ اٹھے تو انہوں نے کہا دہشت گردوں نے تو بلاول سے اس کی ماں ہی چھین لی تھی بلا بلاول دہشت گردوں کا درجمان کیسے بن سکتا ہے بلکہ اس بات سے جے شنکر کا کر چھوٹا ہوا اور ان کی ایک جو اندر کی بدطینتی تھی وہ بھی واضح ہوئی زہر ہوئی دنیا کے سامنے بلاول نے نہ صرف مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد کروائیں بلکہ بھارتی صحافی راجدیپ سر ڈیسائی کو انٹرویو دی... دیتے ہوئے کہا کہ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے تو بتائیں کہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادیو پاکستان میں کیا کر رہا تھا بلاول کا یہ موقف تھا کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کے سابقہ آئنی حیثیت بحال نہیں ہوتی اور جے شنکر نے انتہائی وحشتناک انداز میں کہا اب پاکستان سے بات ہوگی تو وہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر کو وہ کب خالی کرے گا جے شنکر کی نفرت بھری باتیں بلاول کے لیے یقین مانیے دوستو میڈل سے کام نہیں ہے یہ میڈل سے بلاول کے لیے کام نہیں ہے اور جے شنکر وہ دہشت گردی کی سرت کا ترجمان قرار دے رہے تھے تو عین اسی وقت بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی جس میں درجنوں لوگ مارے گئے جی شنکر وزیر خارجہ بھارت مانے یا نہ مانیں یقین وہ یہ مان لیں کہ بھارت کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان ہے۔ رکھیے گا بھارت میں ایک نہیں درجنوں علیحدگی کی تاریخیں چل رہی ہیں لہذا پاکستان سے نفرت کو جان بوجھ کر بڑھ جا رہا ہے تاکہ اس نفرت کو بھارت کا وفاق قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکے اب پاکستان اور بھارت میں اس انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ دونوں ملک ایسے دشمن ہیں کہ ان کے لیڈر ایک دوسرے کے ملک جا کر کسی علاقائی یا عالمی تنظیم کے اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کر سکتے بھارت کے شہر گوا میں شنگائی تعاون تنظیم ایسی سی او کے اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی شرکت پر تنقید کرنے والے یا تو بدلتے ہوئے حالات اور عالمی حالات سے واقف نہ واقف ہیں اور ان قوتوں کی نمائندہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایس سی سی او جیسی مؤثر انظیم سے الگ یا لا تل کی اختیار کر جائے اسے انجان میں ہم لا اقوت انجیشی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ وطن دشنی ہے جو ان کا دانستہ فعل ہے اس سے وزیراعظم اب جو یہ بلاور بھٹو کے اس اجلاس میں شرکت کے بعد اب یہ بھی گنجائش پیدا ہو چکی ہے کہ اسی ماہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف دہلی بیسیورٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور یہ راہیں ہموار میں بلابل بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس لیے بلاول بھٹو کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا ویلڈن بلاول بھٹو ویلڈن